جميعاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتكلم اليوم عن المتقين والأبرار كل من كان من الأبرار فهو بالضرورة يكون من المتقين ولكن ليس كل من كان من المتقين يكون من الأبرار فالتقوى هي واجبة على كل الناس فإذا أصبحت من المتقين وزدت في الأعمال وزدت في القربة إلى الله أرتقيت إلى مرتبة الأبرار والناس يوم القيامة مثل ما تكلمنا سابقا بأنهم مصنفون إلى ثلاثة أصناف أصحاب اليمين وهم الذين نجوا من العذاب وأصحاب الشمال وهم الساقطون في اختبار الحياة الدنيا والسابقون السابقون وهم الأبرار المقربون يقول الله سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون وفي الواقع قال عن المقربون السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وكيف تكون من الأبرار طيب ما هي صفات الأبرار أو كيف نكون من الأبرار ما هي الأعمال التي تؤهلنا إلى أن نكون من الأبرار أولا لا بد أن نكون من المتقين هذا ضرورة حتمية. لا بد على كل إنسان يريد أن يصبح من الأبرار أن يكون في البداية من المتقين وبعدها بأعماله الصالحة وبفضل من الله عليه يصبح من الأبرار هنالك آية يقول فيها الله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 لأن جنة الفردوس هي أعلى جنة وقلنا سابقا بأن الجنة التي يسكنها الأبرار هي جنة عليون أو عليين وجنة الفردوس هي أعلى جنة في عليين وهي الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض والتي قال الله عنها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض قال الله لنا بأن نسابق عليها فالمسابقة جاءت في قول الله سبحانه وتعالى عن الصنف الثالث أو الزوج الثالث السابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون أما أصحاب اليمين قد تكلمنا سابقا بأن جنتهم عرضها السماوات والأرض نفسها ستبدأ جنة المتقين من هذه الأرض بعد أن تصبح سطيحة بطحاء ستبدأ من هذه الأرض وتعلو نحو الأعلى درجات إلى سابع سماء وكل سماء سيكون فيها جنة وكل جنة سيكون فيها درجات